Tuosta tuli mieleen vielä sellainen kysymys, kun sä puhuit tuosta kännykästä ja tietokoneesta, niin tietokoneet välttämättä joutuu nykyään käyttämään. Onko se enemmänkin sun pelastuksissa vai onko se uusi kompastuskivi? Joo, sanotaan, että ensi alkuun oli, kun ne oli ulkomaankielellä kaikki jutut. enää mä ymmärtä mitään ja en ymmärrä vieläkään. Että nyt on siinä mielessä hyvä, kun minun on saatu tietokoneen suomenkieliset ohjelmat tietenkin. Ja mä ihmettelin tämä töihin, että miksei se saa, mun on. Minun mm -hmm. kotona tietokoneet suomeksi. Miksei itse asiassa suomeksi? Ei kun on sitä sun tätä, että ei saa kyllä nykyään tietysti nyt Mutta on siellä edelleenkin tulleen kolmen kuukauden välein, että salasana on vanhentunut, mutta se tulee ulkomaankielrellä, niin en, en mä sitä muistaa, kun se tulee kuitenkin varoitus etuun Ne tietää helpdeskissä, kun mä soitan, että sun täältä taas voi juu, ei mitään, mä kappaan sun kone, että se kysyy taas sun salasana. miksi ei voi miksei suomit voi lukea? Ei oo vaikea. nyt siellä lupi joku, en mä et oo sannut mitään, mutta kaksi sanna siinä päällekkäin joku nem, joku juttu, elikkä uusi, joku juttu, pisteet salana. Niin, Miksei ne mullut suomeksi? Minkä suomeksi siellä vanha salasana, uusi salasana ja uusi salasana, uusi salasana, uuteen kertaan. ulkomaan. Mutta onko se siunaus vai kirous, niin tuossa oli äsken, kun vähän kertoa, niin mä uskoisin, että varsinkin kun tietokoneella sitten kun se herjää sitä punaista viivaa, siellä on niin kuin kirjoitettu sana väärin, taikka taikka, taikka joo, väärin sanat varsinkin, Kyllä, se varmaan selkeyttää nyt näitä, ketä lukee, niin mun kirjoitukset, siellä on sanaa ainakin suurin piirtein oikein. Että ne välimerkkihommat, kun sen vielä joku keksi, sieltä ohjelman, että kun mä menemään, niin tulisi pilkkuja ja pisteitä sillä lailla sopivuun väliin. Toki mulla on nyt tämmöinen hieno teoria, mitä mä oon itse tässä viimein viivitteen puolen vuotta. No ehkä joo, voi olla kymmenen kuukautta joo. joo, varmaan tämän vuoden, yhdeksän kuukautta on harrastanut, niin tai kun mulla on ne tunne, kun mä lähetän johonkin näillä tutuille, en tiedä, työnantajan päällikölle, en näin, mutta jollekin muulle tutulle, kun lähetän sähköpostia, niin mä laitan hymynaaman. Kun tulee, ne tulee, että mä oon kerron tarinaa ja sitten tulee pilkun pisteen paikka, niin mä teenpä sen hymynaama siitä kohtaan, kun mä oletan, että siinä ehkä voisi olla joku merkki. ja sitten mä jatketaan settipäin ja en tiedä. No, nää on.